Encaminamos a las niñas a determinados deportes y entonces ya las condicionamos. Cuando una niña quiere irse a otro deporte es vista como algo raro. Hai deportes que consideras xente que son máis para mulleres, outros máis para homes. por exemplo, o, o, o patinaxe consideras máis para mulleres que para homes É bastante extraño encontrar aquí, incluso en Santiago. Traballamos con discapacidade intelectual e os beneficios do, do deporte para, para as persoas é igual que para calquera outra persoa sen discapacidade, o deporte beneficioso para calquera persoa. Claro, por ser muller, aínda que avanzáramos moitísimo e aínda que, que sepamos que avanzamos moitísimo e aínda que sepamos que as mulleres podemos participar de todo e, e formar parte de todo, a realidade é que na sociedade siga vendo un, un pensamento que está arraigado. Vendo a evolución de outros deportistas e de outros deportes, Digamos que as mulleres, as rapazas, pois, daquelas, elles costaban moito, elles costaban moito, e indecían que loitar contra moitos estereotipos, machistas, e, e, nos pabillóns, nos campos de fútbol, indes escoitaba que lo de, bah, que van xogar as mulleres ao fútbol si non mueven o balón dous pasos ou... Eu non fui a unha, non, a, no, a dous olimpiadas por ser mujer, a pesar de tener la mínima, porque as mulleres non las llevaron, foi a olimpiada de Seúl e la de Barcelona, Non existen juegos de niños e de niñas eh, desde pequeñitos, hai que educarlos así, senón, non tiñe sentido. Eu he visto un cambio en todos os deportes. Eh, uno sí que va máis deprisa, en nuestro deporte, que en 2-3 años ha habido cambio en los conjuntos mixtos, en la implicación en la creación de copas masculinas que antes non había. Aquí vese que están adestrando cos, cos compañeros eh, de sexo masculino sin problema ningún tipo, Están metendo goles, están defendendos e, e non hai ningún problema. O sea que eu creo que eso demostra que na competición podrían o facer perfectamente igual. O problema é que dentro da Petera creo que non, non, se pode, non se pode. Basicamente, non, os regulamentos non, non deixan chegar mixto. Eso que pasa. El sacrificio, el esfuerzo, todo é es, es moi importante. Sobre todo el trabajo personal en estas modalidades es moi importante. Eh, pois pues a min páreseme que o judo de un deporte moi completo e que transmite un montón de valores moi importantes e eh, que ademais axúdante no día a día na tua vida diaria porque ao final é un traballo en equipo, e eh, aprendes un montón eh, a cooperar coa xente, e eh, trasmítiche valores moi importantes é que as nais que están metidas nisto, pois que aporten algo ás directivas e que empecen a participar e, nun deporte que sempre ou casi sempre foi moi definido como un deporte de homes. Eso tense que acabar. Pois seguimos estando aislados, seguimos estando un pouco apartados da comunidade. A pandemia non axudou a isto porque nos aislamos máis. Pois a asociación avanzou nese eido tamén, afortunadamente, en canto a recoñecer pois o, o esforzo e o traballo que se fixo en clubes ou a nivel individual moitas deportistas Tengo que trabajar seguramente o doble o triple que, que, pues, que, que un rapaz Pero yo creo que sí que las instituciones y la prensa y eh, todos estos organismos están poniendo un poco de su parte para que esto no sea solo una lucha nuestra, sino una lucha de todos. Dimos muchos pasos, pero hay que seguir dando muchos. Vosotros también tenéis que darlos, <risa> yo también, pero vosotros también tenéis que darlos, y, eh, para las que vengan detrás pois que o importante é que dentro do deporte traballes pois a igualdade.